Hej och välkommen till bibliotekens minikurser! Denna film handlar om digitala hjälpmedel, del 4. Diktering För Android Genom funktionen Diktera kan du översätta tal till text. Exempelvis när du skriver ett meddelande. Det kan vara bra om du till vardags eller tillfälligt inte kan använda händerna eller om du tycker att det är jobbigt att skriva med tangentbordet. Så här gör du för att använda diktering. När tangentbordet är synligt, klicka på ikonen som ser ut som en mikrofon. Tryck på ikonen Mikrofon och börja sedan tala.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 och tryck sedan på ikonen Tangentbord. Gester, pekningar För Android. På nyare versioner av Android kan du se vissa tillgänglighetsverktyg via en knapp i Navigeringsfältet, en meny för dina olika tillgänglighetsfunktioner. Den aktiveras automatiskt om du har valt att använda dessa tillgänglighetsverktyg, exempelvis textuppläsning, förstoring eller tillgänglighetsmenyn, och fungerar då som en genväg till dessa. Så här gör du för att använda tillgänglighetsmenyn. Gå till Inställningar, Tillgänglighet, Interaktioner och fingerfärdighet, Assistentmeny. Dra reglaget för att aktivera. När du nu aktiverat menyn når du den via en ikon bredvid översiktsknappen. Om du aktiverat mer än en tillgänglighetsfunktion till knappen gäller den du senast använt. Om du vill byta tillgänglighetstjänst trycker du länge på knappen och följer instruktionerna. För iPhone, om du har problem med att vidröra skärmen så finns funktionen Assistive Touch, vilket skapar genvägar till olika navigationshjälpmedel i din enhet. Funktionen är i form av en rund knapp ständigt synlig på skärmen, från vilket du når sådant som annars kräver pekningar och gester på skärmen. Så här gör du för att använda funktionen Assistive Touch. Gå till Inställningar-Hjälpmedel-Tryck. Aktivera funktionen Assistive Touch så ser du direkt den runda knappen. I inställningarna kan du anpassa vad du vill att den ska innehålla och skapa anpassade åtgärder för vad som händer när du trycker på knappen. För iPhone om du har svårt att nå saker högt upp på skärmen kan du använda funktionen Lätt att nå. Det är en funktion där du kan föra ner allt innehåll en bit ner på skärmen, vilket gör det lättare att nå med fingrarna. Det kan exempelvis vara bra om du till vardags eller tillfälligt bara kan använda en hand. Så här gör du för att använda funktionen Lätt att nå. Gå till Inställningar, Hjälpmedel, Tryck. Aktivera Lätt att nå genom att klicka på reglaget. Du når sedan funktionen genom att dubbelklicka på hemknappen eller om din enhet saknar hemknapp genom att svepa nedåt på nederdelen av skärmen. Tack för att du följde den här kursen!